В Олександрівському районі по вулиці Гоголя, де раніше видавали гуманітарну допомогу, на дверях будівлі висить оголошення про тимчасове припинення обласним штабом видачі наборів. Таке ж оголошення розмістили на вході до будівлі Театру молоді у Вознесенівському районі Запоріжжя. Адвокат за фахом та громадський активіст Сергій Курдась каже, протягом останнього тижня до нього надходять звернення від вимушених переселенців з Гуляйпільської, Пологівського та Оріхівського Громад, які не знають, де наразі можна отримати гуманітарну допомогу у місті. З цим питанням я звернувся на урядову гарячу лінію у письмовому вигляді, де надійшло відповідь. Я звертався саме до військової Запорізької військової обласної адміністрації з двома питаннями. Перше – це повідомити адреси місцезнаходження цих хабів, якщо можна їх так назвати, і державних, і недержавних. У мене було два питання. І алгоритм дії, як людям отримувати, щоб уже їм повне роз'яснення, що потрібно, які мати документи від Департаменту культури і Запорізької міської ради. чому Запорізької міської ради, а не саме військова адміністрація, надійшла відповідь, що в місті Запоріжжя існує сім гуманітарних штабів, адреса їхня вказана, але зазначено, що вони тимчасово призупинили, призупинили свою роботу. Підстави, які не зазначені. Також Сергій Курдесь направив звернення до Міністерства соціальної політики України з проханням роз'яснити причини закриття гуманітарних центрів у Запоріжжі люди отримували гуманітарну допомогу і гарну гуманітарну допомогу. Чому зараз підстава, не знаю. Тобто, ми ж саме посилаємося на офіційний документ, тимчасово призупинене. Дата, з якої призупинено, також не вказано і коли буде відкриватися. Наразі у Запоріжжі проживає 94 тисячі вимушених переселенців. З тимчасово окупованих територій та районів, де ведуться активні бойові дії, розповідає директорка Департаменту соціального захисту населення Забрізької обласної адміністрації Марина Натанова. Всі вони зареєстровані, а гуманітарна державна допомога, згідно стандартів, видавалася із розрахунку на місяць користування. Зараз ведуться перевірки верифікації, визначаємо потребу скільки наразі в Запоріжжі таких людей, які потребують цієї допомоги. Потім вибудується логістика, бо наразі були певні дії безпосередньо через Укрзалізницю. Перестали надходити вантажі з гуманітарною допомогою. Тому трішечки воно було призупинено. Подібна робота ведеться, аби підійти до подальшого видачі гуманітарної допомоги більш централізовано. Є база, чітко прописано відповідно до місця реєстрації, хто за яким районом закріплений, хто має право. Тому я думаю, що вже скоро ця робота знову налагодиться і вже не буде таких прецедентів щодо черг і штовханини. За останні два місяці роботи центрів гуманітарної допомоги у місті та області видали понад 150 тисяч продуктових наборів від держави, додала Марина Натанова. Валентин Пересипкін, Андрій Варіонов, Владислав Кієщук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.